Ara anem a veure quina és la proposta formativa. Es tracta de dinàmiques participatives que fomenten el treball cooperatiu, inclusiu i experiencial de l'alumnat. Totes les temàtiques les hem encapsulat amb en un laps de temps de 50 minuts que és el que solen durar la major part de les classes. Hi ha un text introductori, hi són objectius i hi han algunes orientacions per diferents moments de la sessió. Doncs sempre tenim la mateixa estructura. Això ho hem fet per facilitar a la vostra tasca. Un fet una primera dinàmica, entendreu quina és l'estructura a seguir en la resta de dinàmiques. I la, el resultat del projecte el que ofereix són eines perquè vosaltres com a docents pugueu replicar i sistematitzar les activitats proposades a les aules, a diferents classes. Per tant, posar vos el més fàcil possible, tot i la complexitat dels temes abordats per obrir aquests espais de reflexió entre el vostre alumnat.